عندما نقوم بدفن الميت ما هي العباره الصحيحه التي نقولها امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: استغفروا لاخيكم واسالوا له الثبات فانه الان يسال. عند الدفن يقال بسم الله وعلى من لك رسول الله وبعد الفراغ يستحب له ان يقف عليه ويقول اللهم اغفر لفلان اللهم اغفر له الله اللهم ثبته بالقول الثابت لان الرسول كان اذا فرغ من ميت فراغ من الدفن وقف على البيت وقال اللهم اغفر له ثبت بقول السلام وقال لاخيكم واسالوه التثبيت فانه الان يسال نسال الله الله الرحيم ثبات على الحق يوقف بعد بعض الوقت ثم ينصرف هم لازم ولا لا على اي حال